Svatekubská cesta si vás najde. To je vlastně nejstarší poutní cesta v Evropě, protože už se už chodí od toho 9. století a byla velmi populární ve středověku. A teď, když se to poutnictví Vrací a ta cesta vyhlášená UNESCO jako kulturní dědictví Evropy, tak se ten zájem ty Evropy začal vlastně narůstat. Bylo těch programů kolem toho daleko víc, takže. Už pak člověk se mohl k těm všem instrukcím, cestám. Začaly být i první zprávy, jak se tam dostat, kde začít, jaké ty trasy jsou, takže pak už to bylo lehčí. Zastupuju Spolek Ultria, ve kterém jsem aktivní někdy od roku 2010. Spolek funguje už od roku 2008 a vznikl jako taková iniciativa poutníků, kteří byli tehdy na cestě, na tzv. sedmiletém projektu z LEPUVY NVL ve Francii do španělského Santiago de Compostela. A rozhodli se, že budou dělat něco pro české poutníky, protože tady nebyla žádná taková informační služba na tož z nebo respektive jedna už tady byla, ale nejvíc moc známa. A rozhodli se, že teda proto v podobě združení, později spolku, něco udělají. Jsem předsedkyně spolku. Ultra, je to spolek poutníků, kteří se vrátili ze Santiago a založili ho na pomoc ostatním. Začátek nebyl jednoduchý, dozvěděla jsem se o tom filmu, pak jsem seméně narazila ve Francii na značení svatojakobské cesty a ve městě, který se jmenovalo kondom na katedrále, jsem vlastně potkala svého prvního poutníka, což mě docela vyděsilo, protože vypadal velmi znaveně a velmi strápeně a to mě trošku, trošku odradilo, ale přesto jsem pátrala dál a pak se mě tedy povedlo s těmi sedmi poutníky teda začít a vyrazit poměrně dost pozdě. Bylo mi 57 let, měla jsem pocit, že jsem se zbláznila tak trošku, ale když něco chcete, tak to musíte zkusit. A se. Takovou hlavní misí Spolku UltraJá, což v překladu znamená něco jako dál, jen dál, je informační služba vůči našim poutníkům a dál ještě snad důležitější je značení Sv. Jakubských cest v České republice. Od roku 2010 mimo jiné pořádáme setkání poutníků, kde máme také s tím spojenou pravidelnou schůzi. No a říkali jsme si, co dál, jak rozvíjet naše aktivity. Zjistili jsme, že nemáme kvalitní spojení z Polska a přitom v Polsku je hodně svatojakovských poutníků. Takže tehdy naše Olga Jankovcová přišla s tím, že by bylo dobré udělat takzvanou východočeskou trasu. Postupně jsme na ní začali pracovat a vedle toho jsme věděli, že už tady vznikla iniciativa v Jihomoravském kraji napojení na Rakousko a někdy snad v roce 2011 vznikla cesta z Brna do Mikulova. Ta byla vyznačena i za přispění nějaké té dotace z evropských fondů. To značení má oproti všem značením v Evropě jednu velikou výhodu. Je nízkorozpočtové, protože nám stačilo aby jsme si udělali grafiku toho značení, to znamená žlutá mušle na modrém poli velikosti 2 x 2 cm na kvalitním materiálu s kvalitním lepem. Máme tři hlavní trasy, které procházejí Českou republikou. Ty trasy vedou z Německa a z Polska na severu. A odcházejí na hranicích v Rakousku a v Německu a pokračují dál do Santiaga. Jedna prochází Moravou, Opava, Brno a odchází dál do Rakous, u Mikulova, pak máme východočeskou trasu, která navazuje na velmi známá poutní místa, které jsou hranicemi Křešov a Vambeřice. Ty procházejí východními Čechami, do středních Čech vstupují u Kutné hory a pak pokračují ježními Čechami, to znamená tábor Český Krumlov a odchází dál na Německo. A pak máme trasu, která je nejstarší, která Začala nejdřív a ta vede z Žitavy na polsko-německém rozmezí. Prochází severními Čechami, jde do Staré Boleslavy a jde do Prahy. Z Prahy na Karlštejn a Karlštejně se dělí na dvě trasy, a to na Regensburg, to je v Šerubská, a na Nürnberg, to je železná. Tomu, jak rostou, roste počet tras České republice, tak určitě se dá říct, že roste jejich využití, protože Jednak velmi často chodí německé skupiny. Sám jsem před pěti, šesti lety takové tři skupiny provázel. Nejčastěji je to ve směru Praha Regensburg, to je jejich opravdu oblíbená trasa, ale určitě i ve směru na Nodimberg. A pak chodí hodně Poláci, ale ti chodí, chodí většinou jednotlivě. Byť v letošním roce se vydala přes Čechy asi 30 členná skupina. A víme také o jednotlivcích z Holandska, dokonce i ze Spojených států amerických. A samozřejmě především je děláme pro české poutníky, kteří většinou chodí jednotlivě. A pak jsou to třeba ty naše skupiny letní, kdy chodíme v počtu 15-20 lidí. My jsme pochopili, že někdy musíme postupovat už v pozice profesionální organizace, byť třeba je znát, že jsme doloženi dobrovolníci, kteří to dělají ve volném čase. Takže nabíráním nějakých zkušeností se nám tohleto určitě daří víc a víc. Nakonec už myslím, že v současné době máme čtvrtý projekt v rámci spolupráce s krajskými úřady. Díky těmhle zkušenostem postupně se nám tříbí to, jak k těm věcem přistupovat, protože k nim nemůžeme přistupovat jako klasická firma nebo úřad ale zároveň nemůžeme k tomu přistupovat jako nějací hřeb. Nám se teď velmi podařilo, protože jsme měli velkou prozbu, aby ty naše trasy byly skutečně dobře označené, aby byly na úrovni. Takže jsme se spojili s Klubem Českých turistů a jsme jediní, kteří jsme prolomili tu možnost mít tu malinkou euromušličku, na kterou máme certifikaci jako spolek, dávat na směrovníky Klubu českých turistů. Jsme za to velmi vděční, protože poutníci neradě chodí po asfaltu, takže se snažíme dostat ty trasy nejen do krásného okolí, teda, ale také na původní historické trasy a aby také bylo co vidět a na to je spolehnutí, co se týče klubu českých turistů. Polek Ultrea, já bych řekl, že takovou jeho hlavní misí je informovat poutníky o tom, jaké jsou trasy v České republice a v zahraničí. A druhá věc je vyznačit a zároveň udržovat značení svatojakubských cest v České republice. Je to docela složité, protože já jsem začala vlastně jako turista jenom se zájmem té historické části, té architektury. A když se na té cestě ocnete, tak ona vás pohltí, ona vám začíná dávat to, co od ní očekáváte. Ale Nejdřív je třeba se do té cesty položit, nechat se ji vést a myslím si, že je to opravdu velký fenomén, protože dneska vám dá tu možnost a ten čas podívat se sám na sebe, podívat se na sebe i z té druhé stránky.